Думаю, ні для кого не буде секретом, що криптобіржа Binance є найпопулярнішою серед користувачів. І в них є гроші, щоб зберігати зацікавленість своїх інвесторів та ком'юніті. Одну з таких акцій ми сьогодні розглянемо. Voodle – це криптокросфорд, за проходження якого нам нарахують токени відповідної тематики. Дані івенти проводять кожного тижня. І однією з головних задач є проходження 5 кросвордів протягом тижня. Так що робити, якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі, переходь за першим посиланням під відео та реєструйся. Далі у струці пошуку необхідно знайти івент Voodle. Тут нам загадають слова по кількості літер, які потрібно буде вгадати. Самі варіанти відповіді будуть в описі під відео. І на цьому все. Впродовж п'яти днів виконуємо це завдання і гарантовано отримуємо нагороду на спотовий гаманець. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з Інвестінхак!